Πράγματα που θα δίδασκα σε ένα νέο. Γεια σα. Είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή, συγγραφέα του βιβλίου Ακαταμάκητο Δικτυακό Μάρκετινγκ και το σημερινό μάθημα είναι σημαντικό για μένα. Θα ήθελα να σα μιλήσω για τα πράγματα που θα δίδασκα σε ένα νέο. Και σε ένα νέο συνεργάτη αλλά και σε ένα νέο γενικότερα. Το πρώτο είναι ότι αυτό που θα δίδασκα σε ένα νέο ή σε ένα νέο συνεργάτη θα ήταν πώ να βάζει στόχου. Ο καθορισμό των στόχων είναι η βασικότερη δεξιότητα για την επιτυχία. Είναι αυτό που διασφαλίζει ότι όλα τα υπόλοιπα μπορούν να γίνουν. Από την πρώτη μέρα τη συνεργασία μα, θα σα ρωτήσω ποιοι είναι οι στόχοι σα. Ποιοι είναι οι στόχοι σα για αυτή την εβδομάδα, για αυτό το μήνα, για αυτό το χρόνο, για τα επόμενα 5 χρόνια. Πού θέλετε να βρίσκεστε σε 5 χρόνια. Αυτά φυσικά μπορούν να αλλάξουν καθώ λαμβάνετε καινούριε πληροφορίε, αλλά και πάλι χρειάζεται να έχετε μία ιδέα για το πού πηγαίνετε. Και μετά, αφού κάνετε μία λίστα με όλα αυτά που θέλετε να πετύχετε, με όλου του στόχου σα, στη συνέχεια κάντε σχέδια, κάντε πλάνα για το πώ θα πετύχετε αυτού του στόχου. Και μετά, αφού καταστρώσετε το πλάνο, οργανώστε τα πλάνα σα. Έτσι, κάθε μέρα θα σχεδιάζετε, θα προγραμματίζετε την επόμενη μέρα από πριν και θα χρησιμοποιείτε το χρόνο σα με σκοπό να πετύχετε του στόχου που είναι σημαντικοί για εσά. Βάζετε προτεραιότητε και κάνετε πράγματα υψηλή αξία αντί για πράγματα χαμηλή αξία. Βλέπετε, όταν κάνετε πράγματα υψηλή αξία, πράγματα που σα οδηγούν στου στόχου σα, τότε νιώθετε ευτυχισμένοι. Όταν κάνετε πράγματα χαμηλή αξία ή καθόλου αξία. Τότε νιώθετε πεσμένοι, ή ακόμα και θυμωμένοι. Και θα δείτε ότι αρκετή από την αρνητικότητα που υπάρχει προέρχεται από το να μην είναι κάποιο παραγωγικό. Είναι όταν κάποιοι νιώθουν ότι, να το πω, δεν χρησιμοποιούν τον εαυτό του πολύ καλά, ότι δεν εκμεταλλεύονται στα μέγιστα τι δεξιότητέ του. Για να μην το ξεχάσω, επιπλέον από τα τρία πράγματα που θα δίδασκα σε ένα νέο, θα του μιλούσα για το πώ να χρησιμοποιεί τι νέε τεχνολογίε προ όφελό του. Στη 40 λεπτή εκπαίδευση του διεκτηριωτή του μέλλοντο, την οποία μπορείτε να βρείτε στο futurepro.gr, είναι δωρεάν. Εξηγώ πώ μπορείτε να μεταφέρετε πολλέ από τι δραστηριότητε τη δουλειά σα από offline σε online. Μπείτε στο futurepro.gr. Τώρα, κάτι άλλο που θα δίδασκα θα ήταν σχετικά με την αυτοπεποίθηση. Ένα από του καλύτερου τρόπου για να χτίσει την αυτοπεποίθηση κάποιου είναι το να μάθει να δίνει δημόσιε διαλέξει, να μάθει να κάνει ομιλίε, να μπορεί να πάρει οποιοδήποτε θέμα και να κάνει μια ομιλία, μικρή ή μεγάλη, με κάμερε, να, να, να κάνει και review α πούμε, να βλέπει μετά πώ θα πήγε και όλα αυτά. Ένα από τα πράγματα που πιστεύω ότι θα έπρεπε να διδάσκονται ο νέοι είναι πώ να μιλάνε μπροστά σε άλλου. Και αυτό το κάνετε κάνοντα μικρέ ομιλίε κάθε εβδομάδα μπροστά σε άλλου. Μπορεί να είναι για ένα λεπτό, για τρία λεπτά ή πέντε λεπτά ή και περισσότερο, όπου χρειάζεται να μάθει κάποιο την ομιλία του και να μπορεί να την κάνει μπροστά σε άλλου. Και το τρίτο που θα δίδασκα θα είχε να κάνει με τι πωλήσει. Όχι μόνο να μάθει να πουλάτε τον εαυτό σα, αλλά να μάθει να πουλάτε και ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. Η ικανότητα να πουλάτε σα δίνει τεράστια ανθρωπεποίθηση και μπορεί να σα ανοίξει κάθε πόρτα. Και όλοι βρίσκονται σε κάποιο είδου πώληση. Υπάρχουν οι πολιτέ που πουλάνε κάποιο είδο προϊόν, υπάρχουν όμω και οι επαγγελματίε όπω γιατροί και δικηγόροι που πείθουν, που επηρεάζουν του πελάτε ή του ασθενεί του. Οπότε η πώληση στην ουσία είναι το επάγγελμα το να επηρεάζει κάποιον. Και να το κάνει αυτό φυσικά με έναν επαγγελματικό τρόπο. Είναι μια τέχνη είναι η μαγειρική. Δηλαδή επειδή κάποιο έχει όλα τα σωστά υλικά στην κουζίνα, δεν σημαίνει ότι μπορεί να μαγειρέψει. Η ικανότητα να πουλάτε και να πείθετε, να επηρεάζετε κάποιον είναι πάρα πολύ σημαντική για κάθε επιτυχία. Οπότε, αν συνδυάσετε του στόχου και τη διαχείριση του χρόνου και τη συνεχή βελτίωση με το να μάθετε να μιλάτε και να πουλάτε, μέσα σε 12 μήνε μπορείτε να πάρετε έναν άνθρωπο και να το μεταμορφώσετε σε έναν τελείω διαφορετικό άνθρωπο. Ποιο είναι ένα πράγμα που θα διδάσκατε σε ένα νέο εσεί, Ποιο είναι ένα πράγμα που θα θέλατε να έχετε διδαχθεί όταν ήσασταν Αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο, θα χαρώ να το διαβάσω. Για περισσότερα τέτοια βίντεο, μπείτε στο greekcoach.gr για να δείτε και τα vlogs και τα blog μου, για οτιδήποτε άλλο έχω ως Είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας!